Da da, da da da da da da da da da Bim bim! <laughs> Mä Ville Mä on Kavilla töissä. Sanna. Atte. Ossi. Kisu. Mä oon Tuomas Rapp. Mä sanoin et morjens. Mä oon Netarista Martti Härmä. Mä oon Järvisen-Pekka ja mä oon Keravan kaupungin erityisnuorisotyöntekijä. Mä oon Niina Roisko, tapahtumatuottaja Keravan kaupungilta. Mä oon Erik, Mä oon Dennis. Kaveri pelaa, ja sitten näkemään kavereita. Pelaamaan. Niin, pelaamaan, eipä tässä muuta. Nää oli vinttereillä, olivat isänsä kanssa täällä paikan päällä. Nyt me tultiin tyttären kanssa käymään täällä päivävieraana ja katsoa, miten pojilla menee, tutustua vähän tapahtumaan. Tää on mulle ensimmäinen assembly. Mä oon täällä vähän niin kuin työtehtävässä, mutta tässä samalla niin tykkään katella Starcraft 2, vähän fanitaan On täällä mukana tämmössä Pelikaveri miss millä me tarjotaan peliseuraa näille nuorille, jotka käy täällä pelailemassa. Mä tulin tänne kertomaan verkko-nuorisotalon etarin toiminnasta, pitämään tällaisia kivoja kaboja, jotka on ei-digitaalisia, niin kuin perinteinen labyrinttipeli. Tulin tänne assuille näiden meidän pelitoiminnassa mukana olevien nuorten kanssa. Tulin tänne myös näiden nuorten kanssa vähän pitämään okay. hauskaa. Aika kasuaalisesti, silloin kun sattuu nyt katsomaan jostain Twitchistä, YouTubesta tai muualta. Kaikki isoimmat turnaukset tulee aina katottua. Tykkään katella. No vähän väliä siinä vilkaisee. Noilla on aika hyvät paikat päällä, päälaavan vieressä aika lähellä, niin kyllä siinä varmaan tulee sitä seurattua matsia aina välillä. Kyllä seuraan, joo. Okay. Kyllä mä seuraan jonkun verran eSportsia. Kyllä. Vähän. Joo, tosi paljon. Mitä mä oon eniten seurannut on kyllä ehkä Age of Empires 2 eli hyvin tämmönen vanhemman ajan peli, mutta edelleen elossa on. League of Legends, ei siitä ei ole kysymystäkään, sitä mä oon seurannut ihan season 1 asti, jokainen tu isompi turnaus mitä on ollut ja Starcraft 2. CS. -sta. Pääasiassa CSGO ja League of Legends. Uh, useimmiten tulee katsottua sitä CS. Sitten jos näkyy Hearthstone, joka on mulle sellainen rakas peli, niin sitä mä sitten saatan katella myös Overwatchia jonkun verran. No mä itse seuraan CS. on se CS ja vähän sitten tota Dotaa ja lolia. No kyllä paitsi CS ei mun turha pelata, koska en mä osu mihinkään <laughs> Mutta yritän Joo, <laughs> pelaa. No hyvin vähän, epä et... ehkä juuri ollenkaan Mieluummin katon enemmän Kyllä Starcraft eikin joskus on tullut pelattuun, mutta ei, ei kyllä riitä niinku, siihen kapasiteettia Itse just pelaan CS-loli Ja just sen takia onkin se mielenkiinto katsoa niitä pro-pelejä, pystyy sit ottaa siihen omaan pelaamiseen mukaan sitä, mitä prot käyttää yrittää niinku soveltaa siihen. Mä en pelaa. Vähän. <laughs> okay. öö, sanotaan vähemmän. Kyllä mä oon sitä pelannut, mutta, tota, mutta ei oo oikeaa aikaa pelata. Mä vaan katselen sitä joskus. Kyllä mä sanoisin, että vaikka mä sitä myös katson yksin, niin se on hyvin sosiaalinen tavallaan, sosiaalista tekemistä. Et ihan mieluisesti katon muittenkaan, kavereittenkaan ja siinä tavallaan pääsee myös hyvin vahvemmin mukaan siihen intoon, silloin kun siinä on joku toinenkin, joka innostuu siitä tilanteesta. No aika monesti se menee itsellä siihen, että katon, että ai nyt alkoi muuten turnausmatsi alan kattoa yksinään. Ja... Sitten siihen kaverelle kännykällä, Hei, että te muuten tota samaa, nyt alkoi matsia, että on muuten kiinnostavaa sit sitten jaetaan just sillä lailla, että ei pakosti olla ehkä aina samassa tilassa, mutta just kaikki Discordit ja muut, niin sitä kautta sitten keskustellaan, ollaan mukana. Itse asiassa yllättävän vähän kyllä, että kyllä mä niin voin jutella niin jostain tapahtumista, mutta tota, en, en yhtä aktiivista seuraaja en oikeastaan ole kaveripiiristä. Se on vähän semmoinen yksinäinen harrastus, mutta joskus jos sattuu olla joku kisakatsomo, niin kyllä katsotaan kavereitten kanssa yhdessä. Sein yksin, joo, että ehkä se on enemmän tässä elämäntilanteessa nykyään, niin että harmin kisastudioita saadaan, mutta jos saadaan, niin totta kai porukkalla ollaan järjestetty varsinkin finaalipeleihin sitten semmoisia kisakatsomoita. No, mä koen, että sitä, tai mä teen sitä paljon omien lapsien ja heidän kavereitten kanssa. Mä, ikävä kyllä, meitä aikuisia vielä vähän liian vähän täällä tai meitä vanhempia. Et ehkä mä mielellään näkisin täällä enemmän myös meitä vanhempia kannustamassa meidän omia junnuja ja miksei muitakin. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoinen maailma ja mä, mä niin kuin, esimerkiksi nyt mainittakoon vaikka se, joka meillä Suomessa pärjää hyvin, niin se on, menee ihan Mulla, mä katon sitä ihan kuin leijonien lätkäpelejä, ihan samalla lailla kato heitä. Et mä yhdessä, yhdessä sitä yritetään tehdä, mutta vähän vielä nuortia näiden junnujen kanssa. Ei, tää on itse asiassa eka kerta, koska ei näitä nyt niinku... ei tää oikein ole semmoinen. En mä tiedä, onko Suomessa ollut tän tasoisia turnauksia juuri koskaan aikaisemmin edes tästä pelistä. On tää ihan kiva. Olen pari kertaa ollut katsoa just Assylää tälleen. Ihan mukavaa. Ään, jonkin verran, että on käynyt esimerkiksi Ruotsissa. Ja nyt kiinnostaa esimerkiksi jossa tulee Masters CSK, niin kiinnostaa vähän, että lähtisi paikan päälle. Aina jos on mahdollista. Se nyt on silloin, kun työt ja muut vähän rajoittaa. Niin... Mutta just kaikki Suomen turnaukset, Assut, Landrekit. Täällä näin aina jos pystyy, niin kyllä. En, en sanoisi, että aktiivisesti pyr, niin kuin pyrkisin pääsemään live-turnauksiin, mutta silloin kun olen, niin ihan mielellään katsonut. No en mä tiedä. Ainakin itsellä tulee sillä lailla, että just se, kun se kiinnostaa itseä enemmän kuin just joku urheilu ja muuten, niin, niin laittaa enemmän aikaa ja kiinnostusta ja muutenkin, niin ehkä just esportsit on sillä lailla ehkä erilainen. Niin. Kyllä se on aika lailla, että kun ymmärtää siitä vähän enemmän, kuitenkin kun on pelannut jotain vastaavia pelejä tai jotain muuta, niin pääsee siihen sisään kuitenkin. Okay. Niin. On, on siinä mielessä samanlaista, että samalla lailla sykän nousee, ja mm. tulee juttuja ja sankaritarinoita, että Muistatko sen, näitkö sen hyvän suorituksen mm. siinä? No sama asia mulla ehkä niin kuin kiehtoo molemmissa, Et, tiettyjä porukoita ja seuraan niiden pelejä ja niitten pärjäämistä ja se samanlaiset asiat. Kyllä mä ainakin koen sen samanlaisena penkkiurheiluna, että mä nää mitään eroa niinku CS-turnauksella ja Fudis, jolku mm tai lätkä MM. En se on varmasti koko perheen suosikki. Me se, seurattiin Majori Puolasta jo koko porukka livenä TV-stä kotona. Ja... No, kyllä se en se Ense no, En se voi olla aika hyvä. En se? Rankinen mukaan Liquid. Counter-Strike. Fanadik. Mulla ei ole varsinaisesti mitään lempijoukkueita. Mä et tykkään nähdä, miten kaikki joukkueet pärjää. Kyllä mä sen tietysti kannatan. Siitä tää mun innostus oikeastaan on lähtenytkin. Suomalainen Joona Sotala, joka voitti viime vuonna käytännössä kaikki. Nyt slovi. <laughs> Ään, Kyllä mä on vanittanut, että mä tykkään ite pelata AVP-llä CS-kouta, niin kyllä se, se allu on. Nyt oli paha, nyt oli paha. Ehkä pitää turvautua vanhaan suomalaiseen League of legends pelaajaan Lauri Sajanaid-Happonen. No Age of Empiresista varmaan... The Viper, tanskalainen pelaaja. Mä, näin, mä, mä, mä tykkään siitä Söpös-pojasta Mikä se nimi on? Mikä <laughs> ei, se on? No, se? No, se. Oh, se nuori, <laughs> Sergei, ei ei, ei, ei Aleksi No mä, mä ehkä enemmän toi, toi Dupre. No minua jännitti hirveästi päästää lapset tänne, varsinkin nyt kun isä on poissa ja olivat edellisen kerran isänsä kanssa täällä vähän niin huollettuna. No joo, silleen että jos tulee jotain niin yksi aikuinen on saatavilla paikan päällä, mutta tota, sitten kun me tultiin tänne pojat kanssa konein tai yksi toinen äiti tuossa sanoi, että hänen isoveljensä oli lohdutellut, että jos sä pystyt päästään lapsen kivalle kesäleirille, niin sä voit päästää sen assyille hyvällä mielellä, että täällä on tosi hauskaa, mä olin tosi vaikuttunut siitä jonottamisesta jo eilen, että Sellainen yhteisöllisyys huokuu, ikään kokoon, ulkonäköön, mihinkään niin kuin katsomatta, niin kaikki on yhtä perhettä. että Siinä oli 35-vuotias Konkari, 17, assyllänsä auttamassa näitä tokakertalaisia, nostaa kamoja rullakoita, ja semmoinen yhdessä tekeminen ja motivaatio on kyllä niin käsin kosketeltavaa. Aika hauskaa. Joo, mä tietysti kun en itse, itse pelaa, niin tota... Mä katson siitä varmaan semmoisesta näkökulmasta, että tämähän on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Mä en niin öö, pysty henkilökohtaisesti ja jonkun verran tapahtumatuottajana olen tapahtumissakin ollut. Jos mihin tahansa muuhun tapahtumaan laitettaisiin tämmönen määrä tällä ikäjakaumalla ihmisiä, niin en mielenkiintoista olisi nähdä, että missä muualla on näin rauhallista, näin hyvä meininki. Kaikki jee saa toisiinsa, tulee uusia kavereita. Mä, mä, en oikeasti, mä itse häm, olen todella hämmästynyt, että ensimmäinen kerta kun täällä paikalla ja vähän jännityksellä ajattelin, että montakaan järjestyksen valvojaa ja muuta, niin, ei, ei, niin kuin, onhan heitä varmasti, mutta ei tarvit näkyä. No joo, meillä on css Joukkueita, jotka osallistuvat turnauksiin ja Fortniteissa. Osa on vaan lanittamassa. Monesti yksi poika sanoi, että eilen se oli, että ei hän ole kerännyt paljonkaan pelaa, kun se vaan niin hengailee. Täällä on jonkun verran striimaajaa ja äh, tuttuja YouTubesta ne haluaa seurata, kun ne pelaa tuolla noin ja hengailee ja tutustuu uusiin ihmisiin. Kaikki vähän omalla tyylillänsä, mutta, mutta tietysti varmaan turnaukset on ainakin näille meidän vanhemmille niin se pääjuttu. Joo, ja sitten tolle, ain, ainakin yhden tien osallistuneen näihin kompokisoihin mm. täällä. Joo. Ja sitten yritetty aktivoida noita va, no, vaan pelaamaan tulleita nuoria, niin osallistumaan sitten, y, y, yksi nuori kävi osallistumassa tämmöiseen grafiikkajuryyn myös täällä, että kun täällä on tätä muutakin toimintaa. Niin... No Nyt täällä on niinku maailman huiput, täällä on kaikki. Ja se on sinänsä hauskaa, että tota, ää, mä niinku oon tutustunut näihin pelaajiin, just että seurattessani tätä lajia. Näistä tehdään näistä pelaajista sellaisia ihan se esittelyvideoitakin, niin se on hauskaa, että tuntee naamat ja kaikkiaan. Ne on niinku jotenkin konkret, konkreettisia ihmisiä tuossa. Tämähän on joka kerta hieno tapahtuma, johon on kiva osallistua. Ja sitten se on hauskaa, kun sä oot täällä, niin sulle tavallaan ei tavallaan ole yötä eikä ole päivää. Sä täällä pitkin näiden LED-valojen seassa ja sitten kun se tuu tullasi, niin se hämmästyt joka kerta, että ai täällä ennen vuorokauden aika. On, no nyt on tää enemmän pelaajia varmaan kuin koskaan ja, ja, ja tuntunut, että ainakin mitä meillekin käy tuossa porukkaa pelaamassa, niin tosi rennolla meiningillä ja, ja jotenkin hyvä, hyvä tunnelma ollut koko ajan. Että, mä oon ihan tykännyt tästä yleistä ilmapiiristä, mikä täällä on. Todella hyvä henki ollut. Joo.